Terima kasih sudah klik video ini Tapi, tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Kerana tombol subscribe itu Percuma Takbir oh, wa -wa -wa. Jangan lupa nyalakan locengnya Senai, senai, senai Mahmat Oh Mahmat, senai Naik atas tu Assalamualaikum Mahmat, apa khabar? Sihat? Waalaikumsalam, Abang King Alhamdulillah, sihat Haa, salam, salam Eh, eh. eh takdeh, salam, takdeh, salam Takdeh, salam. Tak salam, sebab sekarang Apa ni, musim virus corona, COVID-19 wow. Mahmat nak ke mana Ke hulu, ke ni Oh, saja je jalan-jalan. Boringlah duduk rumah. Tak ada apa nak buat. Oh, iya ke? Uh, sekarang ni memang tahu ah. Sekarang ni musim virus corona. Jadi, uh, jadi apa ni? Uh, kerajaan tahu tak? Sekarang ni kerajaan ada buat kawalan. Kawalan apa ni? Uh, kawalan uh, pergerakan. Tahu abang King. <laughs> oh, kalau dah tahu janganlah keluar rumah. Adik mamat duduk jelah rumah, tak payah, keluar Duduk santai-santai tolong nenek Tolong atuk ke, picit-picit Kan, ha, bagi atuk sehat Tu yang pakai topeng macam nak pergi biasa rumput tu, kenapa? Eh, sekarang musim virus covid-19 Mestilah kena pakai topeng muka Untuk keselamatan Oh, ni yang berlubang, lubang hidung ni kenapa? Sama juga virus masuk Aduh ikut di di. Sama juga virus boleh masuk ikut lubang hidung ni Nampak berlubang ni Ha Ha Okey aduh pergilah balik Sekejap lagi kalau tanjak main nampak adik Habis bulat motor adik tu dia cabut Baik pergi balik cepat Nak kena ni Oh, kena sangat ni eh? Haa, tu makan dia Haa, spon lagi Kamu ni memang As tak kena bahasa ke apa Meh, aku cabut blok motor kau Haa, mana motor blok motor kau, ha? Haa Mari aku cabut blok motor kau Haa Jangan Haa ha, Ambil kau Dapat pun blok kau Haa Oh blok spek 53 eh Betul ke tak 53 ni Haa Oh siap piston sekali yang tercabut lah. Bukan blok je tercabut Piston-piston ni -piston dah tercabut lah. Haa Gaya macam betul lah ni Blok lima tiga Aku ambil ni blok kau ni Kau-kau ajar sangat Sampai-sampai ha? ha? Tak hormat orang eh? Kau fikir di engkau ha, Ambil ni Blok aku ambil Kau pergi balik jalan kaki ha. Ha. Kau pergi balik jalan kaki ha. Nak sangat kan Maafkan saya Tanjap Mai Saya janji tak akan buat lagi saya janji, lepas ni saya tak akan keluar rumah lagi Saya janji Okey, saya maafkan kamu Okey, saya maafkan kamu Lain kali, jangan buat lagi tau Saya sentiasa maafkan kamu Saya doa dengan kamu semoga berjaya Dunia akhirat Okey, Ok, pergilah balik Balik sekarang ha, Bawa balik motor ni, tolak lah Blok dah tak ada ha, Lain kali, ingat jangan sepum main kat depan orang Tak baik Sepum main belakang, tak ada usahlah Ha, ni kan berlaku apa-apa bahaya Menisah korang ha, Pergilah balik kalau motor ha, Agar menjadi penghapus dosa-dosa yang kamu telah lakukan ha, Tolak Ya Allah Berikanlah aku Sedikit duit Untuk membantu Adik Mamat ini Sebab blok dia Saya telah Apa ni ambil Berikanlah sedikit duit Alhamdulillah Terima kasih Ya Allah kerana telah memberi ibu rezeki untuk membantu adik mamak ini Agar dia menyesal atas perbuatan yang telah dia lakukan Kau ini ada sedikit rezeki daripada Allah SWT Ambil lah Terima kasih main Saya janji tak akan buat lagi Alhamdulillah nanti tukar blok Pakai blok besar lagi 60 oh. ha, Kalau dapat kan eh? ha, Saya 60 ke ha, Saya 70 ke ha, Tapi beli ikut yang dapat bajet lah Bajet-bajet hmm, Ok dah Dia balik tolak motor Motor Tolak tak nak <tuk> naik Tu naik Tolak hmm, Balik tolak Tolak Ok, kita tengok spek 5.3 ni betul ke tak Haa, uh, ok Bismillahirrahmanirrahim Ok, kita guna kaliper Untuk ukur saiz block ni, betul tak uh, Budak mamat tadi pakai blok 5.3 Ok, cara dia, cara dia nak dia Ambil ni, buka Okey, kita senang Okey, tepat-tepat. Masuk betul lock ini. Ini kunci ejarnya. Ejarnya ni pakai ni. Uh, bagi uh, uh, benda ni. Ah uh, fix lah eh ni. And, uh, masuk ke tengah blok. Okey, itu tu. Baca dia macam ni. Okey, baca dia ni daripada kosong ni ok ni 50 51, 52, 53 tak kosong ni kiraan hmm. tu ni tak kosong yang ni sekarang 53 ha, betul lah mamat pakai blok saiz 53 kan taati pemerintah wabak covid-19 perintah kawalan pergerakan Berkuatkuasa pada 18 Mac 2020 Hingga 31 Mac 2020 Orang-orang yang degil Enggan mematuhi arahan kerajaan Untuk berada di kediaman masing-masing Sebenarnya melakukan dosa Mereka melanggar arahan pemerintah Yang bertujuan untuk keselamatan mereka Allah dan Rasulnya Menyuruh kita mentaati pemerintah dalam perkara yang tidak maksiat atau dosa. Ini kan pula dalam perkara yang memang disuruh oleh agama untuk kita lakukan, yaitu menjaga nyawa sendiri dan nyawa orang lain. Perbuatan ingkar tersebut berdosa di sisi Allah. Prof. Madya Datuk Muhammad Asri Zainul Abidin Mufti Negeri Pelis